A málo kdy snídám. Většinou vstávám pozdě, takže rovnou jdu na oběd. Já většinou snídám to, co doma je, takže chleba s máslem nebo nějaké buchty, asi kávu nebo, nebo jenom vodu. Já to nepřeháním ze snídaní a snídám jenom trochu. K snídaní? K snídaní většinou jim jogurt, Teď s poslední dobou. Jinak, jinak jsem měla problémy snídat, že jsem prostě vypadla z baráku, nebo jsem to snědla za pochodu, nějaký rohlik, rohlik s něčím a teďkon často jogurty, že to zdraví, víš, ti to obalí, ten žaludek, nebo kefír. no, a ten nepiju moc. a tak jogurt, jogurt to dá. Snažím se to míchat, někdy mám chuť na sladký, někdy mám chuť na zdravý, takže si dám mysli, někdy si taky dáme jenom housku se salámem. Tak dají mít ani obvykle anebo ovoce, ale ovoce ve smyslu, že se nakrájím a udělám si z toho takový jako ovocný salát. A je to krásná cesta, jak se jako, tak probudit pro tě, ty kyselinky v tom to tělo vždycky tak jako stávaj, Míšo.